Nekima još jedna bitna informacija je i ta da za one koji su zaposleni kod više poslodavaca, kod jednoga na puno radno vreme, dakle na punih 8 časova dnevno, 40 časova nedeljno, I istovremeno su zaposleni i kod drugog poslodavca na dopunski rad, dodatno radno vreme, u onom iznosu od maksimalnih 33% radnog vremena itd. Oni će kod prvog poslodavca plaćati pune poreze i pune doprinose, dakle doprinosi penzijsko, zdravstveno i nezaposlenost, ali kod ovog drugog poslodavca neće plaćati pune doprinose, naime plaćaće poreze i plaćaće od doprinose samo penzijsko. Neće plaćati zdravstveno i neće plaćati nezaposlenost. Logika zakonodavca je bila ta da veća plata treba da znači veću penziju, pa zbog toga se plaće više penzijono, ali već, radna, dva radna mesta ne znači da on treba više zdravstva što je malo možda čudna logika, a ovaj, definitivno, kako se zove, ne, ne, ne treba da se plaće i veća nezaposlenost, toma tome ko uh, radi na dva radna mesta, na jednom puno, a na drugom dopunski, na onom dopunskom mestu neće plaćati pune doprinose, od doprinosa plaća će samo penzijona.